să trebuie amnezia cum mm. Da. -am că e ceva e spre deci poți să pe aici. Da, să i jocul aparent. Încerc să mă joc Amnesia fără să mă sperim și fără o reacție să vedem dacă îmi reușești tot planul, doamne, după acolo scut blumul ăsta, mi-am plăsit. meu mi-am înțeles nimic, cred că am reușit Vom Nu știu dacă putem Da. Da, bătați-mă un Ce este asta? Nu știu. Băi, arăt. Băi, alertiază. Da. nu fac o Ok, din ce am citit pe aici se vede că în visele la caracterul meu vede un om imbracat în piele de jaguar si ceva pe aici, blotin, nu stiu ce e asta, ceva cum se zice pe aici se spune ca se au idee cu copilul bunand, adica... stai stat, ceva aici a, se joace acolo ultima vedem ca da play la muscula ce e spus ceva, nu daca joc asta la minunat nu te-ai <trui> putut, nu Ce se vrea, Ce сарый фат. что Maybe что, Praying, cu, nu a a da Hi e as cham cand si treats, toterum sauτο него lanterna? e de Ugur. Ha. Oh, văd că nici ce să Oh care să omaga alumina, poate pe Ah, să să un ceva poziția Faceți la cu. Bă. Nu mai jos spate Ce s-a? Un alt porc. Aha, uh -huh, deci s-a cam șopt. Lasă un blow. Nu, las l minum. Hai hai, hai. M -ați, m -ați de -ați. Să vedem cum sunt lucrurile pe aici. dac nu, aici. nu eu, eu. a <gine> Nu, nu știu că pe aici. Nu, am văzut ceva. Ce s-a auzit? M-am văzut. Bine că am pus pauză. Am tapu apus episodul de astăzi. Nu mai am chef de viață. La revedere, papa!